مل ابل لَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ لَكِنْ مُرْسَلِي إذَا قَال إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْكُورِ إذَا قَال مِنَ الْمُدْحَذِينَ فَسَاحَمَ بِنَأْمِنَ مِنَ الْمُدْحَذِينَ قَرْتَقَمَهُمُ الْعُطُ حضرت عیاد آیات، پچھلی آیات کے بعد جو آئی ہیں حضرت یوت علیہ السلام کی اپنا نام بنانے والوں کو اللہ کی اہلیہ کو بھی اللہ رکت نے تذکر کر کے, کی کا تذکرہ کر کے ہمیں جوڑا کہ آنے والے انسانوں کو اور پھر اہلِ کو والوں کو اس وقت کے آتے جاتے دیکھتے ہوئے تقسیم کی ہے انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو قبول کرنے کی بجائے اللہ کی توہین کو اس کا انکار کیا ہے اور اس کا اس کو جٹایا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آتے جاتے دیکھا کرو اور اس سے نبرت حاصل کرو اور یونس علیہ السلام کا تجربہ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے حیثیت انسان تھوڑے سے پریشان ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ان کے حال پر کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اگر دے نسم اسلام سانس ہی شانت جلدباز ہے تو وہ چلے گئے تو اللہ رب العزت نے اپنا خوشی کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے اور وہ وہاں جا کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے اور وہ کشتی کیا وہ روشنی ڈالی ہے اور پورا ڈالا گیا نام بار بار آیا تو کہا گیا ہے اس یہ بھی کہا گیا کہ نسلی اسلام کو کیسے ہم اتارے تو ان پر ان سے گزرتے ہو ان علاقوں سے گزرتے ہو اس میں یہ لوگ فلسطین اور شام ان علاقوں میں جاتے تھے آل اور وہاں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کیسے کا مقدر بانگے ہم کہیں اللہ رب العظم کی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں یہ اللہ رب العظم کے فرمانے کا مطلب کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی عقل سے کام لوگ سے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے جب وہ باہ کر گئے جو ہے نا وزن اور توازن برقرار نہ رہا برابر نہ رہا کشتی ہچولی کھانے لگی پریتی تھی پہلے اس پر جا کر عزتی تو ہو گئے شکست میں سے کا وہ ملامت کرنے والے تھے وہ خود کو ملاحت کرنے لگے کہ میں نے تو گندی کی ہے اپنے اس آس آپ کو اس کے طرح اللہ علیہ کا تذکرہ اور اس پر بڑی باتیں ہیں ان میں بھی ہے اور یہاں سورت القامات پرام کے واقعات اللہ رب عزت نے بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں مباحیہ